Ми водітелі, ну, хлопців залишаємо на позиціях, а самі стоїмо у резерві, ну, так якби ну, недалеко від позицій, свої окопи копаємо собі і чекаємо там, коли хлопцям треба боєприпаси підвезти, їду, ясно, пораненого забрати. Туди постійно ж ми кожен раз у Русі, немає такого, що ми, так як другий думає, що водітель привіз, своїх екіпаж лише на цей на бойовому і Поїхав, він собі відстоїв і все, це його робота скінчилася на цьому. Це неправда. Не ми постійно своїми хлопцями, своїм екіпажем, навіть і до других, і до других бригад, що якщо вони, хлопці стоять там з нами напереду, вони не, не мають чим вивезти, у нас є техніка. Я тепер вивозив, навіть були такі епізоди, ми 24-ку евекували, ті допомагали вивозити трьохсотих. Хлопці поранені були, хлопці приїхали на машинах, просять, каже, поїдьте туди, каже, там ну, бомблят, осколки, каже, ми машинами легковими не поїдемо, каже, забрати, бо це може бути вірна смерть. Ми поїхали, ну, страшно ясно, але їди сі, бо ну, ти не лише для своїх хлопців, кому мусиш вивозити. Це ми всі люди, всі служимо, просто різні бригади. Звісно, Казка, Бронік – це твоє життя. Є такі хлопці, що типу, кажуть, у Броніку не зручно, Бо не завжди можна через передний люк вилізти. Ми Постійно командирський льожа стоїть, так аби у разі того, що потрібно буде, якщо він попов сюди, і тут люк щось прикленило, або він кпвт повертає башню, стріляє. Ми того і люк і так прикриваємо. Може стояти башня, повернута вам на люк сюди. І люк, то ти, ти вже не відкриєш. Люк буде, башня заблокує. Тут башню ж він крутиться на 360 градусів, КПВТшнік. Він заблокує вам дверці, і ви не зможете залізти. Як машина? Звір вже після капремонту вже новішу дали, типу, ну як зріхтували просто. Вона така сама модель, все лишилося, все старе, просто покрашене в ліпшому стані, Підробили трохи більше при бо то так того не було. Там люк не відкривався, там не було тримплекса, таке. А тепер вже більш відповідально стали ставитися до цієї роботи, більш укомплектований він. Що більш бойовий, тепер він... ми переконалися на цьому, коли по нему стріляє танк, ну не прямо на наводку, коло нього. Осколки він зупиняє. Було перевірено на нас, що нема жодних проблем. Він витримує. Що-що, ну, осколки він витримав. Нема питань. А так то техніка працює, боєздатна. Тепань з цим нема першого разу заводишся, рації, все робить, Уже тепер приємно їхати на такій техніці, коли все справне, можна зв'язатися, командира чуєш. Ну, тут не відповідаєш лише за себе, тут відповідаєш і за особовий склад, бо везеш людей, аби їх не погубити. Ну, треба ж не думати лише про себе, що ти маєш приїхати, маєш думати за людей, цих, що зверху на броні їдуть з тобою, так аби вони лишилися живі. Тепер переважно возимо їх у броні, бо переконали, що на броні це не варіант, що людина може пострадати, у БТРі такі надійно. Хоч ті роки було таке зроблено, що ліпше на броні, бо було кумулятивним снаряди, коли попадає у БТР, згоряє екіпаж усередині. Тепер працюють більше строкотня і такі закидають нас переважно вагами, там закидали таку всяку херню і осколки і на броні люди травмуються, злітають і купасять. А так у броні вони надійно доїдуть 100%ово, Ми тепер їхали. Ті, що в броні, всі виживші.